ما حفظه ولعتره ولا راع ول زهره للمصطفى وين الشكر ويه وجازوه بضلع أم ولحزين للمصطفى وين الشكر ويه وجازوه بضلع أم ولحزين ما حفظه ولعتره لا راويل زهره ما حفظه ولعتره ولا راويل زهره للمصطفى والشكر الشكر وين وجازاه عمي للمصطفى والشكر الشكر بعد مره ما حفظه والعِتره ولا راعوا الزهر ما حفظه والعِتره لا راعوا الزهر للمصطفى وللشكر ويه يا الله أمي لحسين مصطفى للمصطفى ما تريد الجاي يصلح بل وها الناس بل ما يحبون التفاني ولا يريدون الأخوة. عاشا وبعهد الرسول وما اتخذوا من قدوة بلسانهم لو بالفعيل يبقون يا الرسول مات محمد أو قتيل انقلبوا على اهل النبوة جاني النبي اجره من عصر والزهرة جاني النبي اجره من عصر والزهرة هل الناس شافوا منا بس زين وجازوه بضلع عمي حسين هل الناس شافوا منا بس زين وجازوه بضلع عمي لا حسين اا محبه ولا راعوا للمصطفى واني الشكر بطلع أم الله للمصطفى واني الشكر بطلع أم الله عمي محسن مع طول العمر بعدا خادم خادم الشاعر الموفق مصطفى الشافعي <تصفيق> ما يريد تريد الجا يصلح بل وهاي الناس بل و ما يحبون التفاني ولا يريدون الاخوه عاشوا بعهد الرسول وما اتخذوا منا قدوه بلسانهم لو بالفعل يبقون يا دون الرسل مات محمد او قتل انقلبوا على اهل النبوه جَانِ النبي اجره من عصره والزاهره جاني النبي اجره من عصره والزاهره هل شافوا منا بس زين وجازوه بضلع عم ما حفظه ولا للمصطفى وين الشكر وين جاسب بطلع عم الحسير للمصطفى للمصطفى وين الشكر وين جاسب بطلع عم الحسير محبه والإلقاء بعد ما غمضت عيناً قلبه وعليه الصحابه يهجير يقولون عنه وما رضى ويكتب كتابه ما يخافون الإله وجهنمت ناس وعقابه أهلي سقيف المجرمة كسرى وظليع من فاطمة اتجاهلوا قانون السماء وبد ما هابوا حسابه بس غمضت عينه القلب وعلى دينه بس غمضت عين قلبه وعلى دينه بالعمر دوا عبر ستين وجازاه بضلع من الاحس إيه ما حفظه ولا ولا راعه للمصطفى ونشكر وير جازه للمصطفى ونشكر مع يا الوجود رحمة الله ولو رحل ما تبقى رحمة يا الوجود رحمه الله ولو رحل ما تبقى رحمه البارد البارده الزنعمه الهم لجان ما حفظه النعمه رسمه دموع على عينه لجان يرسم فقط بسمه جازا وعطائه بالجفه اسلامهم كل اختفه ضيعوا تعب ضيعوا تعب المصطفى الامها يشلان امي ما راعوا وصيته ذبحوا واهل بيته مراعا عوا وصيته ابحا واهل بيته جنهم يطلبوا هيش كثر دي وجازاه بالضعم ياسين او جنهم يطلبوا هيش كثر دي ما حفظه والعتره ولا ما خادم خادم إلى الشاعر الموفق مصطفى الشافعي يا الوجود رحمة الله ولو رحل ما تبقى رحمة الباري تز نعمة الهم لجان ما حفظه والنعمه رسمه دموع على عينيه لجان يرسم فقط بسمه جازا وعطاء بالجفه اسلامهم كله اختفى ضيعوا تعاب يا المصطفى الأمه امها لان امه ما وصيته ذبحه وأهل بيته ما راعوا وصيته ذبحه وأهل بيته جنهم يطلبواهش كثر دين جازاه بظل عمي ما حبضه والعتر ولا وين عقلياً يوصي إكتعاب الله وأهل بيته كلهم يعرفوها لكن خالفا وعمدا وصيته أليف و 400 عام وتنزف جروحك لقيته الله يساعد مهجته بكل عصور آذى وعيلته ونزله عالخيد دمعته وهو معروف حميته ما يرضى بالباطل ومنه الدمع هامل ما يرضى بالباطل ومن الدمع هامل بكل عصر اذاه المجرمين وجازاه بضلع أم لحسين بكل عصر اذاه المجرمين وجازاه بضلع أم لحسين ما حفظه والعطر أولاه قول النبي قدم عذرنا خاف اذيناه احنا ذنوبنا كل شهوايه شلون لو بها انفضحنا غيره ما عدنا وسيله ادخيله بكل يوم صحن ما عدنا غير بالحشر هو الأمل هو الضخر ما ظل بعد عدنه صبور قضت كل دنيا نمحنا بالمحشر النادي احضرنا يا الهادي بالمحشر النادي احضرنا يا الهادي لا ننحسب ويا المعادين وجازاه بضلع وقت لحسين لا ننحسب ويا المعادين جازاه بضلع وقت الحسين ما حفظه العتره ولا راعه الزاهد ما حفظه لا للمصطفى وللشكوي لا, لا, لا زاهد هذا خادم إلى خادم الموفق مصطفى الشافعي قول النبي قدم عذرنا خاف اذينا احنا ذنوبنا كل شهواية شلون لو بها انفضحنا غير ما عدنا وسيلة ادخيله بكل يوم صحنة ما عدنا غير بالحشر هو الأمل هو الضخر مضال بعيد عدنا الصبور قضت كل دنيا محنه بالمحشر النادي احضرنا يا الهادي بالمحشر النادي احضرنا يا الهادي لا ننحسب ويا المعادي وجازاه بضلع عم يلحس إيه ولا ننحسب ويا المعادي لا بضلع عم يلحس ما حفظه إيه ولا راحه تبليغ الرسالة سيدي رحت من ديني انذهلت الدنيا بمصابك ضجة صارت بالمدينة نبقى طول الدهر نصرخ يا محمد يا نبينا الله يساعد بضعيتك الله يساعد باطعتك لما تشاهد حالتك الله ولسام يقطع جبديتك لما الجبدك يسمونه تبتدي كل الماسي